Krásný den, opět vás zdravíme skladna od od Janoutu a dnes se budeme opět bavit o původně morní značce, která nyní je hlavně značkou parfému Kenzo. Ano, morní návrhář Kenzo Takra v roce 1970 založil ve Francii dnes již světoznámou značku a v roce 1988 představil i řadu parfémů. No a díky svému japonskému původu kombinuje ve své tvorbě jak evropské, tak východní styly. Proto také jeho vůně byly založeny na kombinaci květů a ovoce. V roce 1998 na oslavu čínského roku Tigra uvedl svoji e, vůni Tenzo Jungle, která je orientální, divoká, ale tlumená lehkým závojem harmonie. Zemřel bohužel v říjnu 2020 na následky spojené s onemocněním COVID-19. Tak stále držít v radici například ve svých flakonech, kde začínal s lístky a oblázky a většina vůní má ženskou i mužskou variantu. Výjimkou je jeho linie Kenzo World a zároveň jeho unisexové vůně Kenzo Totem. Tak se na ně podíváme. Určitě můžeme. Jak jsme zmínili, tak máme zde i raritky Kenzo Jungle, které dnes se již nedodávají. Myslím, že se ani nevyrábí. Byly to nádherné vůně, kde opravdu z toho čišelo to Japonsko a hlavně celková ta kultura. Bohužel dnes se zachoval pouze jeden, jediný druh, který ve většině parfumérií bohužel nenajdeš. Mm -hmm. My ho bohužel také neodebíráme a je to škoda, oni to byli takové těžší vůně, ale zároveň, kdyby si měla to zařadit, tak jsou to tady orientální. Mm -hmm. Takže tohle to jsou vůně z toho roku 1998, co tady máme? Jedna z roku 1998, druhá by měla být z roku 1999 a to je elefant. Mm -hmm. Takže ty bohužel ti dám na stranu. Ale vlastně máme tu i jednu z jeho starších vůní. To je tahlenta. Je to historie najít takovýhle flakon, který se nám tu v podstatě zbyl a já jsem ho nadlézl. Je to raritka, kterou najdeš dneska už jenom v muzeích. A proč jsem ho sem dal, je hlavně ten tvar toho lístku, o kterém jsem mluvil. To je úplně umělecké dílo, ten, ten flakon. Je krásně do detailu zpracovaný. Hmm. Samozřejmě doba je jiná. Lidé chtějí buď ty flakony, aby přilákali lidi, lidi, o tom jsme se bavili také v předchozích dílech, anebo aby byly jednoduché. Proto teď máme vlastně ty řady Floral, čili ty uh, Flower by Kenzo řadu, které jsou jednoduché, důležitý je tam zase mák. Ty v této době máme v nabídce tři, Vlastně původní parfémovanou vodu, potom je tam uh, Red Edition. Red a, Edition, dává červená. spisu, že jo, to celý červený. A teď nově Poppy Buket. Mm -hmm. Poppy to znamená vlčímák. Vlčí a já bych ti je rád ukázal a představil, tak tohle je to původní Flower by Kenzo. Mm -hmm. Nikdy se stane, že zákaznice přijde a řekne nám, já chci to FBK. Což v podstatě všude píšou, když, když máš cenovku, ne tedy u nás. Flower tak, tak tam mají zkratku FBK a přijdou zákaznice a my scháníme to FBK. Jasný. Je to jemnější vůně, znovu mírně do je to květinová vůně, typická pro Kenza. Velice květinová. Potom yes. je ta Red Edition. Mm -hmm. Ta je výrazně sladší. Mm -hmm. Nevím, co tím pan Genzo zamýšlel, ale myslím si, že ji původně tvořil na svátek svatého Valentína. Mm -hmm. Protože opravdu, kdyby si měla takhle voně, tak si pod tím, i tím, že je to Red Edition, představíš to srdíčko. Mm -hmm. Myslíš si, že jsou v tom i nějaké takové ty feromonky? Ale nikdy nevíš, co, co ještě ukrývá. Oni samozřejmě dávají tu hlavu, srdce, základ, ale někdy jsou tam i ingredience, které ani se nepíšou, protože je to takovýto know-how. No jasně, no výrobní tajemství. Mm. A potom nakonec tady máme teda tu nejnovější, ta byla v roce, představena v roce 2020 a to je ten Poppy buket. A ta je, zase je hodně květinová. Ale už není zase tak do sladka. Mm -hmm. Ano, jsou to vyloženě uh, květinové sladké vůně. Potom jsme měli, samozřejmě v předchozích dílech už jsme představili některé uh, Kenzo World. Mm -hmm. A to jsou zase takové orientálnější vůně, těžší vůně. A uh, tohle je vlastně původní Kenzo World de parfém. Samozřejmě flakon ve tvaru oka. Je u všech tady těch Kenzo World, ať už tam je tady ta houpající se kulička, nebo je tam, teď začli dělat trošku méně cinkavou variantu. <laughs> tak jsou to hodně takové orientální, těžké vůně, ale mají své třeba například zákazníky e, mezi lidmi z kanceláří. Jo, aby byly co nejtěžší ty vůně, aby otrávili <laughs> ten den těm kolegům. To zase ne, ale uh, mají je rádi. Mají je rádi. Potom tedy máme ještě linii Parkenzo a to je dámskou. To jsou zase lehčí vůně nejčastěji, jsou to toaletní vody. A uh, ty Le Enzo, ty jsou prakticky z těch všech, Jakoby nejoblíbenější zase u mladší mm -hmm. generace. Jsou spíš sportovní. Samozřejmě existují i do dneška některé, které spíš připomínají mořské vlny. Do dneška jsou v prodeji. Poslížuji. Samozřejmě, proč my nemáme úplně celý sortiment od Kenza? Je nejenom, že se by nedovdávaly na český trh, ale když si představíš mít Kenza, Jenom, když si představíš tady to množství, mm. tak na takovouhle poličku, i kdyby se vyhradil dvě, tak se ti sem zase nevejdou další vůně. Takže se každý, každá parfumerie, každý i vlastně soukromý parfumerista, tak si volí skladbu těch vůní od těch daných značek. Mm -hmm. A jaká je poptávka po této značce? Tak? Uh, Kenzo patří mezi velice oblíbené vůně. Samozřejmě často naši zákazníci právě chodí si pro tu linii Flower by Kenzo, no. ale třeba muži chodí i pro tu unisexovou řadu Totem, která se opravdu hodí jak pro ženy, tak pro muže, a nebo pánové si chodí potom pro Le Kenzo pro muže, mm -hmm. což je linie, která má i tu právě mužskou variantu. Tak jdeme na ty mužské vůně teda. Tak jdeme na tu pánskou, to Le Kenzo. No, jedná se o sportovní, lehčí vůně. Je příjemná a je opravdu unisexová. Umím si ji představit. Tohle na není zrovna to unisexová. Umím si ji umí představit i na ženský. Samozřejmě některé ženy milují i třeba pánské vůně a oni se jenom pánskými vůněmi, protože na nich nevynikne vůbec ta dámská. Hmm. A může být sebevíc orientální, může být sebevíc těžší ta vůně, prostě na nich nevynikne a zvolej si tu pánskou variantu, protože na nich vynikne, ale zase úplně na nich jinak voní než třeba na to muži. Když jde třeba 10 mužů, tak, ta, tak tu vůni ještě poznám, ale dám tam ženu hmm. a nepoznám ji. Nepoznám vůbec, že jde o, o pánskou vůni, protože, jak jsem také říkal v předchozích dílech, každý máme skladbu pokošky jinou a je jiná dámská pokoška a jiná pánská. A je jiná i prostě vůně, kterou je třeba vůně blondýny a vůně zrsky, je prostě úplně jiná. Určitě. Můj muž mi to říkal. Tak to musí mít zase vždycky pravdu. No, tak. <laughs> Tak tady máme teda tu unisexovou řadu totem. Ta unisexová. Já nevím. Já s ním trošku zápasím osobně, protože i když má krásný flakon, tak je kořeněná. Hodně kořeněná. Já si nedokážu představit tohle na ženě. Ne. Ale je dámská, i pánská. Je to normálně jako, to je jako mě to připomíná chili papričky ta vůně. Hmm. Opravdu to je taková čili vůně. Je. To, to je taková, jako když je někdo temperamentní a dá si ještě tuhle vůni, no tak to je jako výbuch, co je myslím. Tak to máš rovnou tornádo. No, přesně tak. Samozřejmě snažili se i jemně jít do totemu tému terkes, který by měl být jemnější. Samozřejmě už mi přijde, že je ten Terkez spíš historická záležitost. Moc už ho není vidět, ale je trošku jemnější. Hmm. Taky bych si to nedala jako ženská na sebe teda. Tak ty si spíš taková ta vysloveně typická ženská, která potřebuje mít spíš ty květiny, mm -hmm. ale tohle to jsou vysloveně takový ty pro ženy, které mají i mužské třeba práce a rádi je dělají. Třeba policistky si pro ně chodí. Nebo mm -hmm. někdy i zdravotní sestry. Sanitářky. Takže opravdu to spektrum těch zákazníků je veliké. Tak ti děkuju, Hanziku za představení vůní od Kenza a můžeme říct, že ačkoliv se stala ta nepříjemná věc v říjnu 2020, Kenzo je díky svým vůním nesmrtelný.